ليلة جديدة من ليالي السبت لعشاء الأدرينالين والرعب الصافي هنعيشها مع ثلاث تجارب حقيقية عاشها أصدقاء ومتابعي القناة بيحكولنا فيها كل التفاصيل المخيفة على صوت المطر والمزيكا الغامضة واستنوا مني في آخر الحلقة إعلان مرعب <تصفيق> في انتظاركم ودلوقتي يلا إيه يلا بينا التجربة دي لصديق القناة علي وأعادت صياغتها أديبة قناة مستر كايرو نصري صباح من الجزائر عن تجربة هو عاشها بكل تفاصيلها الموزعة تعالوا نسمعها سوا. مساء الخير أصدقاء مستر كايرو أولاً تحياتي ليك يا أستاذ حسام ولكل الأدمن والمتابعين أنا علي. واحد من اشد المعجبين بقناتك الهدفة وحبيت اشارك بقصتي القصيره معاكم تجربتي دي بدات ايام ما كنت بدرس في الكليه وقتها كنت بعاني من مشاكل الجاثوم اللي بتحصل لي دايما واكيد انتم عارفين الجاثوم بيعمل ايه في الشخص انا فاكر كويس الليله دي كنت نايم لوحدي في البيت وبالليل وبصراحه انا بطبيعتي يعني بحب العزلة وبميل للوحدة دايماً. لما كنت نايم كانت الساعة حوالي تلاتة الفجر، وفجأة صحيت وكنت عاوز أتحرك وأقوم من مكاني، لكني حسيت إن جسمي كله متكتف، ولساني تقيل أوي، والجاثوم مش أول مرة على فكرة يجيني، علشان كده ما كنتش بخاف أوي يعني. كنت خلاص أخدت على الوضع ده، فكنت لما بنام على ظهري بيجيني ويسيطر على جسمي المهم الموضوع اتغير معايا وبدل ما كان يجيني الجاثوم ويعمل اللي بيعمله اتغيرت طريقته حتى حسيت في لحظه ان ده مش الجاثوم انا سمعت زي ما يكون في شخص بيخبط علي بايديه وضوافره وكان الخبط مستمر خبطه ورا خبطه وبعدين سمعت صفارة عالية وجامده جدا وداني بسببها ما قدرتش اسمع اي حاجة كأني انطرشت ومع كل ده انا كنت متكتف بحاول اقرأ ولو شوية من القرآن لكني ما قدرتش علشان لساني كان تقيل قوي وبعدها حسيت البطانية بتتحرك وبتتسحب من عليا شوية بشوية انا ساعتها كنت خلاص هموت من الرعب كانت اول مرة الجاثوم يتطور معايا بالشكل ده انا من قوه الخوف جسمي كله كان بيصب من العرق مع اننا كنا في شهر يناير والجو برد جدا بعدها حسيت اني اتفكيت والصفاره فضلت شغاله في وداني كنت مرعوب وسط العتمه اللي كانت في اوضتي حاولت اتحرك واتقوى بربنا واستعين بيه لحد ما قدرت امسك التليفون ونورت بنور الكشاف وقمت شغلت القرآن ولقيت الفجر بيأذني يعني جايز الموضوع بالنسبة لكم يبقى حاجة بسيطة لكن أنا كل ما افتكر جسمي بفتكر اللي حصله أنا جسمي كله بيقاشعر بسبب اللي حصل ده المهم وقتها أنا دخلت الحمام وتوضيت وسيطرت على خوفي وقدرت أتغلب على اللي جواي واتطمنت أكتر لما صليت الفجر بعد اللي حصل لي ده بقيت بحلم أحلام غريبة معظمها كانت عن أمي كنت بحلم إن عليها جن وإن أنا اللي كنت بعالج فيها لكن وشها في الحلم كان بيتغير لون عينيها كان بيبقى أبيض مفروش ثواب خالص وكانت ماسكة عصاية على أساس أنا مش عارف كانت ماسكاها على أساس إيه لكن فيما يبدو إنها كانت ماسكاها اللي أنا كنت فاهمه في الحلم كان ان انا يعني هاخد منها العصايه واضرب بيها الجن. الحلم ده كان حلم غريب وبيتكرر معايا، لكن في الحقيقه ما حصلش مع امي اي حاجه غريبه. ماما طبيعيه جدا، وصحيح هي كانت بتشوف حاجات وبتقول عليها لكن ما بتأذيهاش. انا ما كنتش مطمن، وقريت عليها قبل كده كذا مره علشان تنام، في احساس جوايا بيقولي ان هي عليها عليها حاجه وفيه كتير قوي كمان لكنها مش عارفه بعد فتره قصيره من الموضوع ده انا اتجوزت وبعد شهر تقريبا حصلت لي مشاكل في بيتنا مع مراتي ومرات ابويا وكمان مرات اخويا المشاكل بدل ما تهدى وتنقص كانت عماله بتزيد وبتكبر ما بينهم وقتها حلمت حلم مفزع جدا أنا حلمت إني كنت ماشي في وسط البلد عندنا، ولقيت بنت ماشية قدامي وكانت بتشاور لي وبتقول لي: "تعالى معايا. يعني إمشي ورايا." ولما مشيت وراها دخلنا مكان زي فيلا أو صالة أفراح، بس كانت مهجورة. أقرب وصف ليها إنها كانت معبد مهجور. كل حاجة فيها كانت متلخبطة. لاحظت إن كان فيه ورد كتير أوي بس لونه كان بني. الورد ده كان ناشف. مش دبلان والبنت مسكت شعلة نار وولعت فيها وبعدها ولعت في شعلة تانية ودت لي أنا بصيت فيها وسألتها وانت لي ليه واحنا هنولع في المكان ده ولا إيه ما ردتش علي ولقيتها رمت شعلتها وولعت في المكان كله وخرجت وهي بتجري أما أنا جريت وراها لكني ما لقيتهاش كانت اختفت تماما ولقيت مكان من بره اختلف عن المكان الأولاني يعني المكان لما دخلته كان شيء ولما خرجت وبصيت عليه كان شيء تاني كان كله ورد دبلان عكس ما شفته أول مرة رحت رامي عليه شعلة النار اللي في ايديا وطلعت أجري لحد ما وصلت شقتي لما دخلت شفت اتنين ستات كبار كنت عارفهم واستغربت هم ليه قاعدين في الشقة ودخلوا جوه إزاي انا اتوجهت للاوضه بتاعت النوم وهناك اتفاجئت بمراتي مرميه على الارض وبتصوت وعينيها بيضه وكانها مخنوقه من حاجه انا ما كنتش قادر اشوفها رحت قعدت جنبها وبدات اقار عليها لكن مفيش فايده هي كانت بتتخنق جامد اوي انا من خوفي وانا جوه الكابوس ده صحيت كنت مستغرب من اللي شفته في الحلم وفي نفس الليلة بالظبط بعد العشاء لقيت مراتي عمالة تتخانق معايا. هي كل يوم كانت بتتخانق لكن اليوم ده هي زودتها قوي. أنا بصراحة كنت مطنشها خالص وما كلمتهاش بس هي قامت عليا وبكل غضب وكانت بتقولي قوم يلا اضربني، قوم وأنا كنت ماسك في نفسي وأقول لها يا بنت اهدي هو في إيه؟ وحصل إيه بس عشان كل ده؟ لكنها ثارت وفضلت تخربش فيا بضوافرها لحد ما جرحتني وقتها نزعلت جدا وسبتها ورحت نمت علشان ما كنتش عايز اعمل يعني مشكله كبيره معاها لكنها فتحت باب الشقه ونزلت تحت البيت فضلت دقيقتين وبعدين طلعت وكانت بتعيط قوي انا مش فاهم ولا حاجه هو في ايه كنت بسالها طب اتكلمي قولي لي بس ايه اللي حصل لكنها هي كانت كانها حاجه موجودة جواها وكتناها ومش عايزة تتكلم عنها. أنا قلت يمكن جالها ضيق تنفس ولازم أوديها المستشفى. وقبل ما أوديها كنت بقول لها يا بنتي يا بنتي قولي لا إله إلا الله. لكنها أبداً مش عارفة تنطق غير اسمي والحقني هموت. مراتي كانت بتموت فعلاً وفطلت معاها بشهد لها ولسانها كان تقيل قوي. لما جم عملوا لها تنفس صناعي ما هديتش برضه لحد ما اخذت حقنة مهدئ ونامت. هي لما هديت انا اخذتها ورجعتها على البيت وجبت ميه وقريت عليها سبع مرات. لما شربتها في الاول كانت بتقول انها مره وبتفها لكن في النهايه شربتها. بعدها فضلت ارقي فيها لحد ما نامت وتاني يوم حصل العجب معايا. وقتها كنت تحت مع ابويا وسمعتها بتندهلي من البلكونة بصوت غريب ومبحوح وبتقول لي تعالى يا علي تعالى انا قمت ورحت لها علشان اشوف هي عايزة ايه اول ما وصلت للشقة لقيتها بتقول لي لا ما تدخلش في واحدة ست جوه عايزة تقتلك اياك تدخل اياك هتموتك هتموتك لكن انا دخلت الشقة ولقيتها جات جاري علي وقالتلي انا شفت واحدة ست قلت لها أنت مالك وصوتك عامل كده ليه؟ ومش على بعضك ليه؟ وبتقولي أي كلام؟ ما تبطلي التخريب دي بقى. ده بيتهيألك بس خلي بالك دي كلها تهيؤات تهيؤات. وبعدين أنا دخلت الأوضة وخرجت ولقيتها دخلت المطبخ وأنا كنت موجود هناك ومسكت سكينة وكانت عايزة تعورني بيها. أنا أخدتها منها وزعقت لها ورحت علشان أنام لكنها هي فضلت تشد في إيدي وتخربش لحد ما جرحتني بضوافرها مع العلم ان ضوافرها صغيره قوي. ساعتها ما اتعصبت وزعقت راحت لبست وسابتني ونزلت الشارع تحت. الساعه كانت حوالي عشرة بالليل واحنا اصلا ساكنين في منطقه ارياف ومفيش اي مخلوق على الطريق. بعد ما مرت حوالي عشرة دقائق لقيتها طلعت وبتقول لي علي أه انا مش عارف اخد نفسي هموت أه أه أه الحقني وجات لها نفس الخنقة من تاني انا ساعتها اتأكدت ان هي ممسوسة انا مستنتش لحظة ونزلتها بسرعة عند ابويا وفضلت اقرأ عليها القرآن وهي بتصوت قوي وتصرخ انا ستها وروحت جبت مسك وشوية حاجات من العطارة ورجعت بسرعة اول ما طلعت وطلعت المسك لقيتها كتمت ومسكت منخرها أنا إتكلمت معاها بعد ما قريت القرآن وقلت لها إنت مين؟ إتكلمي قالت لي مش هقول قلت لها إسمعي لو ما كملتيش أو ما قلتيش الإجابة أنا هكمل قراية وهحرقك وإنت عارفة لقيتها بتقول لي إحنا تلات ستات قلت لها طب إسمك وعايزين إيه منها؟ برضو ما رضوش يقولوا لكنهم طلبوا مني إني أطلقها وفي الحالة دي هي الحالة اللي هيخرجوا منها. أنا قلت لهم طب أنتوا مين؟ وأنا أول ما هعرف هطلقها على طول بس قولوا. هي بس كانت كلمة مني علشان أتحايل عليهم. هم قالوا لي لو عاوز تعرف إحنا مين على الساعة 4:00 العصر روح للقاعة اللي أنت اتجوزت فيها، وهناك هتعرف إحنا مين؟ وأوعى تتأخر، اوه <تصفيق> تتأخر روح للقاعه اللي كانت مراتك بترقص فيها ومبسوطه وبتضحك والا هموتها لك انا قلت لها ما تقدريش تعملي حاجه اللي ياخد الروح ياخدها هو الخالق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ما حدش غيره لقيتها غضبت وراحت خنقت مراتي جامد جدا لدرجه إنها ما كانتش عارفة تخرج نفسها اللي داخل جواها. أنا قربت المسك منها علشان تشمه بس مراتي كانت بتتخانق أكتر. قمت أكلم في الستة وقول لها خلاص سيبيها وأنا هروح أصلي العصر وأروح للست اللي في القاعة. هنا اتفكت مراتي. سبتها وبعد ما خرجت منها رجعت لها من تاني. أنا بعد ما صليت ورجعت لقيتها سألتني. انت ما روحتش للست ليه؟ انت ما روحتش للست ليه؟ انا هموت لك مراتك ردت عليها انتم كذبين وعايزيني ابعد عنكم مفيش ست ولا حاجة وانا مش رايح في حتة للعلم القاعة دي جنب المقابر كنت هفكر هعمل ايه؟ وقلت لهم خلاص انتم سيبوها دلوقتي وانا هروح للقاعة قالوا لي ما تتاخرش علشان الست هتستناك هناك انت لازم تروح لازم تروح بس انا مش مجنون علشان اروح ومش مجنون عشان اطلقها واللي عندكم اعملوه انا فضلت أعرف القران بصوت عالي وهي شويه بتتعذب وشويه بتضحك فسالتهم هو انتو مسلمين هم ردوا ما نعرفش سألتهم من تاني طب انتو مجوس يهود أي ديانة تانية؟ ردوا عليا وقالوا إحنا مسلمين تمام قوي طب ليه بتعملوا فيها كده؟ أنت طلعها وإحنا نمشي منها. قلت لهم لو انتو مسلمين اقروا قدامي سورة قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. لقيتهم قالوها وكملت قراية القرآن. وقلت لهم خلاص سيبوها سيبوها دلوقتي. وقربت المسك منها وشربتها الميه المقري عليها لحد ما حسيتها هديت وكانها صحيت من النوم، كانت بتقولي في ايه؟ ايه اللي حصل يا علي؟ بس انا ما قلتلهاش على اي حاجه علشان كنت عارف انهم لسه موجودين وما خرجوش منها. واللي عرفته بعد كده ان ده كان سحر مسلط عليها. تاني يوم انا لما رحت للشغل وروحت ال... وروحت بعد كده للبيت جالي احساس قوي. لقيت حاجة أو زي الصوت بيقول لي مرات أبوك أخذت حتة من من هدومها وراحت بيها عند الدجال. ساعتها أنا سألت مراتي هي مرات أبويا أخذت منك أي حاجة النهاردة؟ ردت علي بالنفي وأنا كنت متأكد إنها بتكذب حاولت حاولت أغلط إحساسي وأبعد الشك بس حاجة في قلبي كانت بتأكد لي إن مرات أبويا فعلا أخذت حاجة تاني يوم انا قررت نفس السؤال وجاوبتني ايوة بس قالتلي انه ابوها هو اللي اخد حاجة من هدومي واعطاها ليها علشان يساعدني ان انا اللي اتعالج ساعتها انا اتضايقت قوي علشان ده حرام وزنب كبير وصعب يعني مرات ابويا يعني اخدت الحاجة دي وراحت بيها للدجال ويعلم ربنا سبحانه وتعالى هي كانت عايزة تعمل لها ايه أو عاوزة تعرف مالها مراتي. أنا شاكك إن هي اللي عملت السحر ده بسبب كتر الخناقات اللي ما بينهم. الصراحة أنا حتى شاكك في مرات أخويا برضه، علشان في مرة قالت لي مرات أخويا إن في واحد بيخرج الحاجات دي بس بياخد فلوس. يمكن هي راحت له وعملت لها سحر ولا حاجة. وكمان في شخص تاني قال لي إن أخوه شغال في الكلام ده، ومعاه جن بيساعدوه بس بيطلب فلوس ومبالغ كبيره. هي فعلا قالت لي الكلام ده، وانا كنت عارف في قرارة نفسي ان كل ده حرام ودجل. انا في الفتره دي كنت تعبت قوي لاني مش متمكن ولا على اي معرفه بالحاجات دي. في يوم بقى لقيت واحد صاحبي وكان عارف بمشكلتي، لقيته بيقول لي اسمع انا هجيب لك شيخ بيفهم في الامور دي علشان انا مراتي كانت بتعاني زي مراتك وعالجتها. هو اللي عالجها هو الشيخ ده. وقال لي حتى هدومها كانت بتخرج من الدولاب لوحدها. أنا قلت له طب لو شيخ يعني زي ما قلت يبقى تمام المهم تتعالج مراتي. تاني يوم جاني الشيخ ده. قبل ما يجي استغربت إن مراتي دخلت تنام مع إن كان وقت المغربية لسه عليه بدري يعني. ولما دخل الشيخ للبيت طلب مني أجيب له مية وفوطة. وقال لمراتي تقلع الذهب اللي لابساه. وبعد كده قال لي خلي مراتك تيجي. بعد ما تقلع الذهب اللي لابسها كله. طبعا كنت حكيت له على كل حاجه، انا خرجت مراتي من الاوضه كانت بتعيط لوحدها، قعدتها وحط عليها الشيخ الفوطه على راسها، وفضل يقرا عليها، وكان بي بينفس في وشها بالميه اللي قرا عليها، وفضل يقول لهم اخرجوا اخرجوا، لكنهم مرديوش. قالوا ما قال لهم هتخرجوا والا انتم عارفين ازاي هتخرجوا، لكن كانوا رافضين برضه. فجأة لقيت الشيخ بيقول اهدر الهان يا ملك أنا اتفاجئت لكني سبته يكمل الشيخ قال للملك ادخل لي اسمها وخرج كل اللي لابسها مراتي فضلت ترتعش شوية وتعيط وبعد وقت لقيتها هديت خالص الشيخ سألها انتي لك سحر مرشوش ولا لا مراتي مردتش عليه قام الشيخ كلم الملك من تاني وقال له دخلهم فيها تاني وأول ما دخلهم مراتي فضلت تعيط وتصرخ هنا سألهم الشيخ السحر ده فين؟ ده سحر مرشوش ولا لأ ومين اللي عمل لها السحر ده؟ من أهل البيت؟ ولا حد من بره؟ اللي عرفناه إن معمول لها سحر في النجوم وسحر في سمكة وسحر في المقابر والشيخ قال إن الشخص اللي عمل السحر من أهل البيت لكنه ما حددش مين بالزبط بعد ما خلص الشيخ قال للملك خرجهم تاني منها ومن رجلها الشمال لما خرجوا مراتي كانت بتخبط برجلها في الأرض كعلامة منهم إنهم خرجوا وبعدين لقيت رجلها اترفعت ونزلت مرة واحدة ونامت أو أغم عليها الشيخ قال لي ما تخافش هتسحق وكتب لي على حاجات علشان أجيبها من العطار والسحر لقيناه في بلكونه كانت يعني في البلكونه موجود منه وفي اوضه النوم وعلى السلم وبره البيت ده غير اللي انا حكيته قبل كده. وبعدها طلب مني بخور معين ابخر بيه من بعد العشاء او الصبح لكن وقت العصر قال لي ما تبخرش لمده 3 ايام بس تعمل الكلام ده. انا اختلطت عليا وقتها لدرجه اني شكيت في اختي. عارفين ليه؟ علشان بعد الموقف الأخير اللي حصل لي مع الشيخ ومراتي، أختي بعتت لي رسالة على الواتس بتقولي فيها: "سامحني إن جيت عليك أو ظلمتك". الرسالة بعد ما قريتها تاني، تاني يوم يعني، لقيتها ممسوحة من التليفون تماما ولا كأنها اتكتبت خالص، مع إني كنت رديت عليها وقلت لها "ولا يهمك يا أختي". الرسالة الغريبة دي خلتني أشك فعلا فيها، وفي يوم كمان وأيام ما كانت مراتي بتعاني، وعليها الجن دخلت الحمام علشان تتوضى لصلاة العصر أول ما غسلت وشها بتقول إنها حست إن في حاجة كأنها خرجت من جوة جسمها وبتعمل صوت صفير لما خلصت الوضوء بصعوبة ولسه خارجه من الحمام شهيت وكأن الحاجة دي دخلت لها من تاني وبعد ما صلت وخلصت غمضت عينيها وفتحتهم شافت ست واقفه على سطح البيت ومعاها فراخ ميته عماله بترمي فيها عليها حقيقي يا ناس السحر صعب والمسحور ممكن يتجنن ويموت حسبي الله ونعم الوكيل في اي ساحر أزمراتي او اي شخص تاني انا قبل ما اختم حكايتي بعد اذنكم يعني كان في حلم انا عشته وحبيت أضيفه وأحكهولكم لأني عايز أعرف معناه من قبل المتابعين الكرام. أنا في ليلة حلمت إني كنت في مكان غريب وعجيب، مكان واسع وكبير بشكل مدهش قوي أنا كنت قاعد على كرسي عالي جدا، في إيدي كتاب شكله قديم شوية، لون الورق بتاعه أصفر باهت، وده اللي يبين إنه قديم. ولاحظت إن في كائنات واقفة جنبي كانوا شبه البشر لكن حجمهم أكبر بكتير، حجم خيالي. واحد فيهم كان واقف على جنبي وعلى شمالي وبيشاور لي على الكتاب وبالتحديد كان بيشاور لي على الكلام المكتوب فيه وكانه بيقول لي اقراه سطر سطر. ايديه كانت ضخمه وكبيره وضوافره متسخه ولونها اخضر على خفيف. كان في كمان واحد تاني واقف على يميني عمال يقول لي اقرا اقرا. انا كنت بقرا بصوت عالي جدا مع اني في الحقيقه الصوت بتاعي واطي خالص. كنت بقرا كلام مش مفهوم هو صح كلام عربي بس ما كنتش فاهم دي لغه ايه بالظبط كنت بقرا لحد ما وصلت الحرف في الصاد هنا الكيان ده امرني اني اقف لحد هنا ونكمل قرايه بكره انا كنت واقف في مكان عالي ومرتفع والكائنات دي واقفه جنبي حجمهم ضخم وغير عادي وانا كنت قاعد على الكرسي الكبير اللي رجليه اطول مما تتصوره كانت رجلين الكرسي طويله جدا أكتر من طول الإنسان بكتير أوي، كنت بقرا في الكلام اللي في الكتاب على الكائنات الكتيرة دي، قدامي كانوا وشايفهم وأنا على مرتفع عالي وهم تحت حواليا. اسمحوا لي أضيف حلم تاني علشان أنا حقيقي محتار ومحتاج إجابات للأحلام دي، أنا دايما بحلم ببنت جميلة أوي وهي ملازماني في كل مكان بروحه. أنا أعرفها بس الصراحة ما أعرفش اسمها كنت لما أصحى أكون فرحان جدا بيها البنت دي كنت بكلمها بأحلى كلام كان جوايا. وهي كانت بترد علي بصوتها الجميل الساحر لكنها هي كانت بتغني وأنا بحط إيدي على بقها علشان ما تغنيش وأفضل يعني وأفضل إني أكلمها وأول ما أشيل ايديا بتكمل هي الغنى وتغني تاني أنا حتى في الحقيقة ما بحبش الأغاني ولا بسمعها أموت لو بسمعها أنا علشان كده كنت بقفل في لما تغني وهي مصممة على أنها تغني يا ناس السحر بجد صعب وصعب أكتر مما تتخيله المسحور ممكن يتجنن ويموت حسبي الله ونعمل الوكيل في أي ساحر أزم راتي ودمر حياة إنسان أنا حبيت أشارككم قصتي وتجربتي اللي ممكن تشبه كتير من تجارب الحقيقية اللي انتوا مريتوا بيها علشان اوضح ان الاذى ممكن يجي لك من اقرب الناس ليك. بشكر علي على مشاركته لينا في التفاصيل المرعبه والمخيفه اللي عاشها واكيد تجربه مريره فكره السحر في حد ذاتها فكره مرعبه، قاتله، مؤذيه وموجعه لكن زي ما دايما يعني بفضل اقول دايما من خلال القناه ودي رسالتنا في قناه مستر كايو يا جماعه اللجوء لربنا سبحانه وتعالى بتغني عن اللجوء لبشر ما تلجاوش لامثال المشايخ ما تلجاوش للدجالين ما تلجاوش للصحر للخالق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له معاه كل المشاكل وكل الاوجاع وكل الشرور بتنتهي هو الصخره اللي نقدر نركن عليها هو الدرع اللي بيحمينا الله سبحانه وتعالى من اغلى اصدقائي على يوتيوب واللي سعيد جدا ان انا اتعرفت عليها من سنين ماريا من الجزائر على فترات دايما بترجع لنا بتجارب مرعبه بتكون عاشتها او عاشها حد من معارفها او قرايبها ودايما يعني بنسمع تفاصيل بتشيب الراس الليله ماريا هتحكي لنا تجربة جديدة حقيقية ومخيفة انا مش هضيع وقتكم اكتر من كده تعالوا نسمع ماريا من الجزائر انا عارفة اني غبت كتير قوي قوي بس عاوز أقول لكم ان الانسان اللي عنده شفافية وبيشوف وبيسمع وبيحس بالحاجات اللي المفروض بتبقى ما وراء الطبيعة بيتأثر قوي مش حكاية خوف هي لو كانت على الخوف بس كان عادي بس تخيل انت بتشتغل في مستشفى وبيحصل فيها حالات وفيات مش دايما تكون في سلام فاللي مات مقتول أو مغضور واللي مات منتحر أو زي ما بنقول موت الغفلة زي الحوادث و و و إلى آخر القايمه يعني وانت بتشتغل في المستشفى بتحس بكل ده بتحس بالطاقة دي كلها وكأنك انت مكان الميت ده تخيل كمية الخوف أو الزعل الغضب القهر الحزن الضياع اليأس والندم كل ده بتحس بواك هنا ما بتبقاش الحكاية بس بتخوف بس دي بتدخلك في اكتئاب وانعزال تام بتتعبك قوي في فرق كبير بين حد بيألف أو بيضيف أحداث علشان القصة تبقى مرعبة ومشوقة وبين حد بينقل بجد اللي حصل معاه علشان لما بتنقل بتبقى زي اللي بيعيش الحكاية من تاني ودي بجد بتتعبك قوي وتخليك عايز تسرخ وتعيط مجرد التنفس بيبقى مؤلم بس علشان بجد قناة مستر كايرو مخلياني أحس أني مش لوحدي هحكي حكاية حصلت لي أيام قبل رمضان اللي فات مع ست كبيرة في العيلة الله سبحانه وتعالى يرحمها الست دي كان اسمها الحجة موني الله يرحمها هي كانت من نوع الستات الشديدة واللي بتعلق على كل حاجة ومفيش حاجة بتعجبها دايما بتشتكي وبتلقح بالكلام على كل الناس ومن ضمن الناس اللي كانت بتلقح عليهم أنا أنا معروف عني ان ستايلي شوية غريب بالنسبة لهم علشان مش بلبس لبس تقليدي ولا لبس ستات بيوت يعني هدومي كلها تلاقوها بالهياكل العظمية وشخصيات الرعب وشخصيات الرعب المفضلة والمفضل اللي هي فيهم كلهم شخصية جاك سكيغلونتون وشعري دايما يا أحمر يا أسود يا أزرق المهم يعني ألوان غريبة شوية بالنسبة للمجتمع اللي أنا عايشه فيه دايما لما بنكون متجمعين في العيلة تلاقوني واخدة جنب وبتفرج في تليفوني أو بقرا في كتاب أو بسمع أغاني. المهم يعني كانت على طول كل ما بنتجمع في مكان تبتدي تلقح إن أنا هروح جهنم علشان لبسي ده اللي زي الشياطين، وإن أنا مش هصلح إن أنا أبقى ست بيت، وإني ملبوسة من كتر شغلي مع الدم والميتين. وكمان علشان كده يعني هي بتقول ده السبب إن أنا منعزلة ومش هاممني الجواز. دي جد كانت بتخليني ساعات أرد عليها بطرق مستفزة أو أسيبها تتكلم وامشي من وشها فبتتجنن علي أكتر المهم بتمر السنين والحاجة موني بتتعب أكتر من السكر والقلب والضغط والتقدم في العمر وكمان ابتداها الزهايمر وده خلاها دايما في حالة هيجان لدرجة أن ليا معاها أو كل اللي معاها في البيت تعبوا معاها قوي أنا بقى علشان الوحيدة في العيلة اللي بشتغل في الصحة وفي مستشفيات كنت دايماً الكل اللي بيتصل بيا لما يحتاجوا حاجة في مجالي وأكيد من بينهم بيت الحجة موني وما أقول لكمش أدي إيه يعني هقول إيه بتشيبني على ما أقدر أديها الحقنة أو أركب لها محلول على أي حال زاد عليها التعب والمرض ويجي شهر تقريبا قبل رمضان بقينا بس بنستنى الخالق سبحانه وتعالى ياخد امانته زي ما بنقول. مش هخبي عليكم، الكل راح يزورها علشان يودعها الا شخص واحد. تتوقعوا مين؟ انا. مش علشان كانت مطلعه عنيا، بس المواقف دي بقت اصعب واصعب عندي، فما كانش عندي استعداد لده. وفي يوم كان يمكن فاضل يومين أو ثلاثة على شهر رمضان الكريم شهر رمضان اللي فات يعني تحديدا اتصلت بيا حفيدتها وقالت لي ماريا محتاجينك بالسرعة أرجوك الدكتور اللي هنا مش عارف يلاقي لها وريد كويس علشان المحاليل والدواء زي ما تكون عرقها انكمشت ونشفت وإحنا عارفين أن انت ما شاء الله عليك يعني هتقدري أنا قلت لها ماشي ماشي قالت لي خلاص أنا جايالك حلم بالعربية هاخدك للبيت عندنا وعلشان أوضح لما أخدوها للمستشفى مرضوش يخلوها لأن حالتها كانت خلاص حالة ست هتموت. فقالوا يعني أو قالوا لهم خدوها البيت وخلاص. بقوا يجيبوا لها دكتور للبيت ولما تحصل حاجة علشان أنا كنت لمحت لهم قبل كده إني مش دايما ببقى فاضية وقادرة إني أروح لهم. المهم جاتني حفيدتها أسماء. مشينا وإحنا في الطريق قلت لها يا دي تعذبت قوي لأن أخر مرة أنا شفتها كانت بجد خلاص المفروض هتموت لأن في حاجات لما بتكون بتشتغل في مستشفى بتبقى لما بتشوفها بتفهم أن الشخص ده مفيش منه أمل إلا طبعا لو ربنا سبحانه وتعالى أراد بس غالبا ملامح الموت معروفة قوي لينا فقلت لها اسمعي دي شكلها كده زي اللي مستنيه حاجة علشان روحها تطلع وما تفضلش متعلقة بالشكل ده ردت علي أسماء وقالت لي والله الكل جه شافها وما كانتش اصلا عاوزه حاجه دي, دي ما حصلتش اي حاجه يعني بس صح زي ما تقولي انا شك ان ممكن روحها مستنيه حاجه وصلنا وفعلا حالتها كانت صعبه وشها كان شاحب قوي وعينيها زي اللي بتشوف في دنيا تانية مش شايفينها وايديها كانت بارده جدا المهم بعد محاولات كتير ما كانش فيهم ادنى رد فعل ليها وانا بغرز الابره وبدور على وريد واخيرا قدرت بس الدم اللي رجع معايا في انبوب المحلول علشان اتاكد ان خلاص كله تمام وافتح صمام الانبوب كان دم لونه غامق وكانت ضربات قلبها ضعيفه وبطيئه. انا لما خلصت قلت لها خلاص يا حاجه الدواء دلوقتي بيمشي فيكي اهو اطمني بقى. قالت لي اسماء دي مش هتسمعك احنا حاولنا نكلمها كتير من غير فايدة بس اللي كان حاصل وقتها انها لما اتكلمت بصتلي وفضلت مبرقالي انا اتجمدت مكاني علشان لما بصتلي كده انا كنت ابص لها وايديا بتشوف النبض وفي ثانية النبض وقف والله والله العظيم انا شفت الحياة ازاي انطفت في عينيها بس ماتت وهي بصالي وفضلت في وضعيتي يجي اكتر من ثلاث دقايق بصلها وهي عينيها متركزه عليا وميته انا ما اتكلمتش ولا كلمه ولا قلت لهم انها توفت ما معرفش ايه اللي جرالي بس حسيتها زي اللي كانت بتقولي ايوه انا كنت مستنياك كنتي علشان تبقى صورتك اخر حاجه اشوفها وعلشان صورتي وانا بموت بين ايديكي تتحفر في ذاكرتك. أنا قربت من ودانها وقلت الشهادة وكمان قلت لها تبلغ أمي وأبويا إن إحنا بنحبهم قوي ومشتقلينهم قوي فعلا في شدة الإشتياق ليهم ومش بنساهم وقمت خارجة من البيت من غير ولا كلمة هم خلاص فيهم اللي فيها وابتدوا وصلة العياط والولولة أما أنا خرجت على طول بالسكات وفضلت ماشيه وتايهه هي ليه كانت مستنياني انا انا ما حسيتش بت... بيها انا ما زعلانه مني وكمان انا انا مش قريبه ليها كده علشان تبقى روحها مستنياني انا بالعكس ده احنا ما بنتقابلش تقريبا الا في المناسبات وكمان ما بيكونش بيننا غير ذنها وكلامها زي ما بتعمل مع الجميع هروبي منها واستفزازها خلاني دايما بعيد عنها أنا فضلت ماشية والسؤال ده هيجنني ليه أنا؟ وياريتني ما سألت لأن الرد ما طولش. روحت البيت كلمت خطيبي وحكيت له على اللي حصل، هو اتعود مني على الشفافية، شفافيتي معاه كانت دايماً على طول هي اللي بيربطنا ببعض. وحصل كذا موقف خلاه بيصدق كل اللي بقوله من غير ما يشوفني مجنونة أو بخرف. أنا ما جانيش نفسي أتعشى فرحت على طول سريري واللي في البيت كلهم راحوا البيت الحاجه لما سمعوا بوفاتها ففضلت انا لوحدي. انا كالعاده بقضي سهرتي دخلت على النت بدور على حاجه رعب او جريمه او غموض علشان اتفرج وفي لحظه لقيتني بتنفس بصعوبه ضربات قلبي زادت وحسيت برعب الدنيا على كابه عميقه كان احساس جوايا إحساس يخليك عاوز تنتحر وهنا انا عرفت طبعا انها جت فضلت اقرأ قرآن واحاول اجمد قلبي ما هي اول مرة حاجة زي كده تلحقني وتجيلي للبيت اه هي شقة ماما القديمة كان بيحصل فيها العجب بس هنا لا انا من ساعة ما سكنت هنا ما حصل اي حاجة في البيت ده المهم انا استجمعت قوتي أنا كنت خلاص هموت من العطش، قمت وأنا ماشية برتعش علشان أروح المطبخ، لكني حسيت إن في حاجة ملازماني، قلت ما بديهاش يا إما أتشجع وأخلص يا إما هتعدي ليلة زي الزفت عليا، وقتها أنا رحت الحمام قدام المراية زي ما بعمل في المستشفى لما أحس إن في حاجة أو حد عايز يوصل لي رسالة أو عايز يوصل لي حاجة. انا رحت للمرايه وفضلت بصلها ولقيت نفسي هنا بتكلم على لسانها بعيط بحرقه وعلى لسانها بطلب السماح لان هي كانت قاسيه وبتجرح الكل وبتتنمر هي قالت انا مش قصدي انا مش قصدي بس ان انا كنت بتعمد ابقى قاسيه ده انا حتى قاسيه مع نفسي انا كنت مستنياكي لاني لما خلاص فات الاوان وعرفت اني خلاص بموت ومش هقدر اتكلم واطلب السماح بقيت بشوف ناس ماتت وناس معرفهاش وحاجات ما تتوصفش بس كان في حد بيوصل لي ان ماريا مش زي باقي البشر اللي بعرفهم ماريا تقدر تسمعك تقدر توصل كلامك تقدر تقول لهم يسامحوك علشان كده بقول لك قول لهم يسامحوني وقول لهم يدوكي الصينيه النحاس ام متر دي هديه مني ليكي انا طبعا مش فاكره ليلتها انا ازاي نمت لان انا نفسي شخصيا فضلت اعيط قوي طول الليل ما بقتش خايفه لكني بقيت حزينه لدرجه اني كرهت الحياه كلها اليوم اللي بعده اتصلت باسماء وقلت لها ما تزعلوش منها هي اسفه على قصوتها وما ادتهاش فرصه تسالني في اي تفاصيل والحد دلوقتي انا ما طلبتش الصينية اياها ومش هطلب انا بس طالبه حزنها ده اللي كان فيها لي يمشي علشان بجد انا اللي بعاني لحد النهاردة لحد النهاردة بلاقي نفسي بروح قدام المراية وعيط بحرقة لغاية لما عينيا تبقى ورمة من غير سبب ماريا صديقتي الغالية انت عارفة انت غالية عندي قد ايه ارجوكي أرجوك سلميها لربنا سبحانه وتعالى وتأكدي أن كل الأمور هتتحسن افتحي قلبك لربنا عودي مع نفسك بالليل ناجيه وكلميه هو هيسمعك أتمنى رسالة تكون وصلتك أنت شفافة وهتقدري تفهمي أنا بحاول أقولك إيه بشكر مري على قصتها وعلى كل التفاصيل والمشاعر الإنسانية الصعبة المرعبة والمخيفة لكنها موجعة بتوجع في القلب فعلا بشكرك ماريا وربنا معك بدعيلك التجربة دي من ساره من الجزائر وساره من أقدم متابعي قناة مستر كايرو شاركتنا قبل كده في بدايات القناة بمجموعة أو سلسلة من التجارب اللي حصلت ليها والأصحابها والقريبها والحقيقة كنا بنستمتع مع سارة بكل تفصيلة بتحكيها لنا وكنا فعلا بنترعب بجد سارة الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى رزقها بمولودة جميلة اسمها أنيا أنا ببرك لها عليها وبقول لها ربنا سبحانه وتعالى يجعلها يعني ضرة في قلبك وفي عينيك ويفرحكم بيها وفعلا تكون نور العين بالنسبة لكم بتمنى فعلا تكون مصدر لحياة كلها فرحة وأمان وسعادة دلوقتي قبل ما ندخل في المشاعر والأحاسيس تعالوا نعيش تجربة جديدة من تجارب سارة المرعبة تعالوا نسمع سارة هتقول لنا إيه بعد ما رجعت لينا من تاني أنا حكيت لكم قبل كده حكاياتي مع العالم الآخر وكان ولا يزال بيحصل معايا حاجات غريبة علشان كده أنا قررت فضفض لعيلتي الكريمة واحكي لهم على تفاصيل حبيت أشارككم إياها خلوني أبدأ معاكم بحكاياتي مع الإسقاط النجمي أستاذي أصدقائي الكرام أحلف لكم بالله العظيم أن من حوالي سنتين أو ثلاث سنين بالكتير يعني قبل التاريخ ده عمري ما سمعت عن حاجة اسمها الإسقاط النجمي والموضوع ده ما عداش عليا قبل كده ابدا وده عرفته بالصدفه لما كنت بعمل سيرش في الانترنت على تجربه التخاطر وطلع لي تجربه الاسقاط النجمي انا اخدني الفضول وبضغط على زرار التيليباثي اللي هو بتاع التشغيل وانا بستمع للفيديو اتفاجئت ان انا بيحصل معايا نفس الشيء والاكثر من مره خلوني احكي لكم بس على تجربتين بس مع العلم ان حصل معايا كتير قوي في بداية الامر كله كل اللي بفتكره ان انا لما بنام ما كنتش بحلم لا انا كنت بشوف جسمي بيطوف فوق جسمي متخيلين المنظر جسمي بيطوف فوق جسمي وفوق كنت بتجول في انحاء الاوضة كنت ببقى طايره وخفيفة خفيفة جدا لدرجة اني كنت ما بعرفش اتحكم في جسمي كنت بروح وباجي اضرب في الحيطة والباب ما كانش يعني ما كنتش بعرف اتحكم في, في نفسي خالص ولا في حركاتي وفي كل مرة كنت بشوف واحدة ست عجوزة تخينة شوية عاملة حنة في شعرها ولبسة زي ما تكون جدة الست دي كانت بتتحرك ما بين القوض وانا من غير مقدمات كنت بهجم عليها واشدها من شعرها واضربها ضرب مبرح لكن هي كانت مسالمة جدا جدا ما كانتش حتى بتحاول انها تدافع عن نفسها وده اتكرر مرارا وتكرارا فانا كنت بظن يعني ان ده حلم عادي لحد ما في يوم حصل معايا شيء غريب انا كنت في الأوضة وعايز انام واختي كانت عايزة تنام معايا في اوضتي فقلت لها شرط انك ما تتكلميش في التليفون انا عارفاكي انا تعبانة وعايزه انام وانا لسه يدوبها هغمض عيني حسيت ان جسمي تقل ما كنتش اقدر اتحرك كاني اتشليت وبعدين حسيت بحرارة رهيبة في جسمي وكشعريت قوي وحسيت والله العظيم بروحي بتتقلع أو بتتسحب من رجليه طلوعا لباقي جسمي وخرجت روحي من جسمي مش هقول بسهولة لا وكأنها كانت لزقة بلزقة في جسمي بعدها ابتدت تطفو من فوقي ببطء شديد وهي يمين وشمال وأنا برضه مش متحكمة فيها بس المره دي كانت اول مره احس او اعيش التفاصيل دي كلها وانا كنت على يقين ان انا ما بحلمش لا انا كنت صاحيه وشايفه جسمي فوق السرير كنت ببص حواليا ما كنتش شايفه حاجه كانت الضلمه في كل مكان بس المره دي انا كنت عارفه اتحكم في جسمي علشان انا كنت خلاص بقيت خبره كنت بتجول في الشقه بس حاجه كانت بتسحبني للصالون لما دخلت الصالون شفت تلت رجالة قاعدين وبيتكلموا ما بينهم وهم مش شايفيني، كان لبسهم زي البدو وشوشهم كانت ضعيفة كده وبشنبات كنت ببص حواليا وأحاول أركز على كل حاجة علشان أشوف إذا كنت أنا فعلاً صحية ولا لأ، وقفت قدام لوحة متعلقة فيها أسماء الله الحسنى وفضلت أقرأ فيها وهنا لقيت نفسي برجع لأوضتي وابتدت روحي تنزل بالتدريج وترجع في جسمي. في اللحظة دي تحديدا انا قدرت اشوف اختي وهي متمدده على السرير وبتتكلم وبتضحك وفتحة كاميرا التليفون على شاشه التليفون كان خطبها اللي كانوا متخنقين وسايبين بعض من كام اسبوع. نزلت روحي ببطء ورجعت لجسمي ونمت نوم عميق والصبح لما صحيت لقيت نفسي بردد اسماء الله الحسنى في نفسي بالترتيب وانا اصلا ما كنتش حافظاها. وانا بيني وبين نفسي كنت بقول اكيد علشان انا حلمت امبارح باسماء الله الحسنى علشان كده انا برددها انا قمت ورحت الصالون علشان اتاكد لقيت فعلا الاسماء مترتبين زي ما انا برددهم انا كنت مندهشه جدا وبعدين علشان اتاكد رحت لاختي قلت لها هو انا مش قلت لك لو انت عايزه يعني تنامي معايا في الاوضه بلاش تتكلم في تليفون وتزعجيني قالت لي ايه ده انت سمعتيني ده انت كنت في سبع نومه ازاي سمعتي وبعدين قالت لي أنا أنا آسفة بس كنت مضطرة رد أصلك مش عارفة مين اللي كلمني وكان منهار أنا قلت لها محمود قالت لي آه هو وتأسف لي وعايزنا نرجع لبعض هي كانت فرحانة أنا كنت متسمرة في مكاني وقلت لها وطبعاً اتكلمتوا بالكاميرا قالت لي آه وكررت بس أنتِ إزاي سمعتي هو أنتِ مش كنتِ في سابع نومة انت لما نمتي طيب طبتي في مكانك يعني ما اتحركتيش انا هنا تيقنت ان انا فعلا ما كنتش بحلم ما قدرتش افهم ساعتها ايه اللي حصل معايا عرفت ان دي حاجه خارقه للطبيعه لكن ايه هي ما اعرفش بعد مرور السنين ولما عرفت ان ده هو الاسقاط النجمي حاولت اعرف كتير عنوانه ويعني حاولت اعرف ايه هو و... يعني نوعيته ايه وعبارة عن ايه واللي عرفته هو ان لا يمكن يحصل الاسقاط النجمي الا لما تهيئ جسمك وروحك وتتدرب عليه وانا انا عمري ما عملت كده لكني كنت يوميا قبل ما نام كنت بتمنى ان روحي تسيب جسمي واروح اطل على انسان كنت بحبه قوي وكنا منفصلين كنت بقول في نفسي يا لو اقدر اطير واروح اشوفه من غير ما يشوفني نفسي ممكن بطريقة غير مباشرة أنا يمكن ده اللي حصل يعني بطريقة غير مباشرة إن أنا عملت إسقاط نجمي من غير قصد ولا زال ده بيحصل معي لحد دلوقتي مش كتير مش زي الأول بس حصل معي تاني تجربة هحكيها لكم النهاردة هي حكيتي مع الأحلام اللي بتتحقق أو زي ما أمي بتسميها الرؤية ابتديت أحلم بأحلام بسيطة أول حلم حلمته لما كنت في الثانوية العامة حلمت إن كل شلتي دخلت الثانوية إلا فاطمة صاحبتنا انا فسرت انها هي هتعيد السنة مع انها بتحب الدراسة وعمرها ما رسبت ابدا كانت معدلاتها دايما اقرب من المتوسطة قبل الامتحانات كانت بتسهر الليل وتراجع دروسها وتحفظها وكانت بتيجي تعبانة قوي فانا قلت لها فاطمة بقولك ايه بلاش تتعبي نفسك وتذاكري انت ان شاء الله راسبة انا والله حلمت بيكي انا كنت بضحك معاها ما كنتش متوقع ان حلمي هيتحقق وده فعلا اللي حصل الوحيدة في الشلة اللي رصدت وبقت كل ما تشوفني تغير الطريق قال ايه يعني انا شمتنا فيها وانا بصراحة يعني عمري ما شمت فيها هي متخيلة ان انا كنت بتمنى لها ويعني يعني بطلب ان يحصل لها الرسوب ده عدت سنتين والسنة الثالثة برضه حلمت نفس الحلم والله تبقى الاصل من الحلم الاول وكأنه بيتكرر وشاءت الاقدار اني ألاقيها واقفة مع صاحبتي الانتين ولما شافتني راحت مدياني ظهرها وقالت يلا يا بنات أنا رايحة عندي حاجات كتير احلها أنا نديتها وقلت لها إيه ده أنت يعني افتكرتي الحاجات دي لما شفتيني قالت لي جملة زي إذا حضرت الشياطين ذهبت الملائكة حاجة زي كده يعني كانت تقصد أن أنا يعني الشياطين أنا ضحكت ضحكة خبيثة وقلت لها برضو هتسقطي السنة دي إن شاء الله علشان أنا حلمت بيكي وأقسمت لها أني ما بهزرش وهي فعلا رصبت كانت أحلام من النوع ده والحد هنا كانت أحلام بسيطة لحد ما حلمت حلم خلى كل عيلتي وجيراني يعملوا ألف حساب لأحلامي أنا فاكره يوم الحلم بالتفاصيل المملة كان يوم خميس من أيام شهر رمضان المبارك كانت جارتنا سهرانه معانا وهي بقت عايشة وحيدة بعد ما جوزها توفى وجواز ابنها الوحيد وفي وسط الحديث لقيتها بتبكي وبتقولي أنا جوزي بقاله ميت أكتر من عشرين سنة وأنا عمري ما زرت قبره علشان أمه واخواته حذروني وقالوا لي أنت سبب موته ولو شفناكي واقفه على قبره هندفنك معاه مش عايزين نشوفك هناك أبدا أنا عمري ما حكيت لابني علشان ما يكرهش جدته وعمامه المهم أنا قلت لها عد على الكلام ده عشرين سنة وأكيد هم نسيوا الكره اللي كان من ناحيتك بأمارة أنهم من منهم يعني حضروا فرح ابنك قلت لها بكره الجمعه إن شاء الله، وأنا رايحة أزور بابا الله يرحمه، هعدي عليكي ونروح سوا. قالت لي: لا أنا أنا بقترح إنك تيجي تباتي معايا والصبح نروح سوا. قلت لها: حاضر. رحت معاها ونمنا، وبعدين صحيت صليت الفجر وتمددت وقلت: مش هنام علشان بعد ساعة بالكتير هننزل نروح للمقابر. فمدت وهنا أنا نمت بكل سلام. وأنا كنت نايمة نايمه معاها في نفس السرير حلمت ان انا زي ما اكون نايمه على السرير بس كان جوزها الله يرحمه قاعد قدام رجليها وبيبص لها انا عمري ما شفته بس عرفته من صوره اللي كانت متعلقه في كل حته انا لما شفته اتكسفت قوي علشان كنت نايمه في سريره كنت بقول له انا انا اسفه انا اسفه أنا, انا خارجه وسايباكم على راحتكم وبعدين زي ما اكون افتكرت وقلت له ايه ده هو انت مش ميت قال لي أيوة أنا ميت بس جيت أطل عليها أصلها وحشاني قوي وهو بيبوس في رجلها وايديها زي المجنون قلت له وهو عادي يعني ممكن الميت يجي يزور أهله كده قال لي أيوة بس مش بالسهل أنا سبتهم ورحت خارجة من البيت وهنا أنا اتفاجئت بالسما مليانة بناس متسلسلة من رجليهم وكل واحد فيهم رايح لأهله أنا كنت في حالة ذهول من اللي أنا شايفاه لقيت وهو يعني قدم لي واحد واقف قدامي أقل ما يقال عنه ضخم كان اسود البشرة ولبسه كله كان اسود نفسه على أنه يعني تقريبا ملك الموت وكان بيقول لي أنهم كل يوم جمعة بيرفقوا الأموات لزيارة أهليهم وبعدين قال لي وبالمرة أنا هاخد روح العم سعيد وشاور لي على باب بيته اللي كان لازق في بيت جارتنا وكمان روح فلانة وشاورلي على الحي بصبعه. قلت له مين دي؟ أنا معرفهاش. قال لي اسمها وأنا حقيقي مش فاكراه، عمرها 56 سنة وساكنة هناك. كان بيديني العنوان وأنا بردد ومعرفهاش، معرفهاش، معرفهاش. فقت من الحلم لقيت جارتنا صاحية وقالت لي يعني هو ده اللي إحنا اتفقنا عليه الساعة بقت 11. كانت بتضحك وبتقول ده أنا من زمان ما نمتش لأكتر من الساعة تسعة هو ينفع نروح المقابر الظهر يعني بقولك يخليها الجمعة الجاية ونروح الصبح أحسن أنا عارفة إنه مستنيني هناك جارتنا دي كانت قصة حب كبيرة بينها وبين جوزها كانوا بيعشقوا بعض جدا خصوصا هو يعني كان بيعشقها أوي هو أكيد مستنيني علشان أنا كل ليلة قبل ما نام بكلمه له همي وفرحي لها أنت عارفة إني حلمت بيه صاحبتي او جارتي دي سكتت وسمرت في مكانها وقالت لي انت حلمتي انه اخدني معاه ولا ايه انا انا مش عايزه اموت قلت لها ليه بتقولي كده قالت لي علشان كان دايما بيقولي انا خايف اموت واسيبك من بعدي وتحب راجل تاني انا لو مت هاجي واخدك معايا قلت لها يا شيخ الاعمار بيد الله وحكيت لها الحلم وازاي كان بيبوس رجليها وكل حته جسمها قالت لي والله العظيم كان بيعمل الحركه دي كتير خصوصا لما اكون مخاصماه يفضل يبوس فيا لحد ما صالحه وقالت لي انت حقيقي شفتيه ده مش ممكن يكون حلم علشان انت ازاي عرفت الحركه اللي كان بيعملها معايا كتير انا حكيت لها على باقي الحلم وضحكت وقالت لا انت شفتي فيلم وكمان ملك الموت وما اخدتش حلمي بجديه رحت على بيتنا وحكيت لماما اللي حصل معايا لما حكيت لماما على اللي حصل معايا علشان ماما كان عندها كتاب لابن سيرين قديم جدا لتفسير الأحلام وكانت حافظاه ماما لي خير إن شاء الله رؤية الميت في الحلم صادقة يعني أي فعل أو, بي أو قول بيقوله لازم يتاخد على محمل الجد علشان هيتحقق أما بقى لباقي الحلم فربنا يسطر إن شاء الله الساعة خمسة العصر جاب جارتنا وهي عرقانة وبتقول عم سعيد مات عم سعيد مات العم سعيد ده كان كبير قوي في السن وكمان كان عنده سرطان منتشر في كل اعضائه. جارتنا كانت بتقول لي انت حلمك اتحقق، انت حلمك اتحقق. وبعدها حوالي الساعه 10 بالليل اختي راحت هي وجارتنا يتمشوا في الحي علشان في شهر رمضان كل الناس بتخرج بعد الفطار. هما بس عشر دقائق ولقيتهم راجعين وجارتنا كانت بتبوس في كتافي وبتقول لي بركاتك يا شيخه ده انت لك ضريح ونيجي نزورك فيه انا كنت بزقها وبقولها بص انا ما بؤمنش بالكلام بتاع المتخلفين ده اختي قالت في ست ماتت في الحي اللي ورانا عمرها في الخمسينات زي ما حلمتي العيله كلها بقت تعمل الف حساب لاحلامي بس حقيقي انا لو ما حكيتش الحلم ده لجارتنا وماما قبل ما تحصل الوفيات دي أظن إن ما كانش حد ممكن يصدقني أبدا والحلم التاني كمان اللي خلى ماما وأهلي كلهم مندهشين حلمت بيه من كام شهر اللي حصل هو إن أنا من يوم ما اتجوزت حصل معايا أكتر من مرة إجهاض وبعدين ما بقاش يحصل معايا حمل أساسا حتى إني ابتديت أفقد الأمل بصراحة يعني فقدت الأمل خالص لحد ما في يوم حلمت ان جوزي قال لي من غير مقدمات انت المرة دي هتحملي كان بصبعه بيعمل حركة بمعناها يعني دلوقتي وقال لي انا اللي ما كانش مخليكي تحملي بس دلوقتي وقال لي انا اللي ما كنتش مخليكي تحملي بس دلوقتي انت هتحملي الغريب ان كان جوزي بس انا لما كنت بدقق في وشه كانت ملامحه متغيرة عينيه كانت فيها لمعه غريبه ودانه كانت مدببه شويه وضحكته كانت كانها لئيمه كنت خايفه منه في الحلم كنا واقفين قدام التواليت انا صحيت على رنه التليفون واللي كانت بنت خالي بتتصل بي وقالت لي انا حلمت بيكي على فكره قلت لها خير قالت لي انا حلمت اني كنت عندك في بيتك ودخلت الحمام وشفت حاجه غريبه في التواليت لما مديت إيدي خرجت من الثقب ده رجل دجاجه وشعر كتير زي الطلاسم، قالت لي وانا كنت بقول اعوذ بالله ايه ده؟ وبعدين جه اخوها هو انسان متدين كتير وحافظ كتاب الله تعالى واخذ الشيء ده وابتدى يقرا القران الكريم، وبعدين قال لي: خلاص انا خلصتك من العمل ده كان معمول لك ليكي انتي بالذات، وخلص الحلم على كده، وقالت لي: انا عندي امل انك هتحملي ان شاء الله. وبنت خالي أصلا في الوقت ده كانت حامل قلت لها إن شاء الله وحكيت لماما وماما قالت لي أنا عندي إحساس إن الحلمين ليهم علاقة ببعض علشان أولا أحداث حلمك حصلت قدام الحمام وهي حلمها حصل جوه الحمام ثانيا هي شافته كان عمل معمول ليكي انتي والراجل اللي حلمتي بيه ما كانش جوزك كان خادم السحر بقى انه كانت ملامحه مش ملامح جوزك ولا ملامح لانسان عادي وقالت لي اتفق لي خير يا ساره ان شاء الله علشان الحلمين بشاره خير ان شاء الله سبحانه وتعالى كنت كل ما افتح التلفزيون الاقيه مشغل حاجات للحوامل والاطفال اكتر من مره يحصل الكلام ده معايا في الاسبوع وبعدين وفي يوم حداشر حلمت باختي بتقولي واحنا النهارده حداشر وأنا قلت لها آه قالت لي ولسه ما جاتلكيش الدورة؟ قلت لها لا فقالت لي ماما أبشري أبشري يا ماما ده بنتك حامل فقت على كده أنا قلت لا ما بديهاش كل دي أحلام وإشارات إن أنا ممكن أكون حامل بس أنا لسه على وقت الدورة الشهرية تقريباً أسبوع ابتديت أحلم وأتخيل بعدين قلت لا أنا مش ممكن أفضل كده في أحلام وأوهام أنا هنزل وأشتري تيست الحمل لو انا حامل تبارك الرحمن وبحمده ولو مش حامل وانا متأكدة يعني ان انا مش حامل فهحرم نفسي بقى من احلام اليقظة دي انا قمت جريت على الصيدلية واشتريت كل انواع التستات اللي عنده كانوا حوالي ست تستات وعملتهم كنت قلبهم كلهم علشان ما اشوفش النتائج وفضلت في سسبنس لمدة دقائق وبعدين ابتديت اقلب واحد واحد والنتائج كلها الحمد لله إيجابية وحصل معايا الحمل وربنا سبحانه وتعالى رزقني بانيا بنتي اللي بحبها أكتر من روحي بعد حمل متعب جدا قضيت تقريبا طول فترة الحمل بتاعتي في المستشفى وبعد الولادة كمان أنا كل اللي بيحصل معايا من البداية للنهاية حكيته لكم حاجات غريبة جدا أصدقاء مستر كايرو إيه تفسيركم؟ الحاجات الغريبة إن أنا يعني عمري ما قلت إني حصل لي عمل أو سحر. إيه علاقة حلم بنت خالي حلمي أنا في نفس الليلة؟ مع العلم إن جوزي قبل قبل مني يعني كان متجوز من واحدة ست محترمة وكان على علاقة ببنت خالاته بيسيب بيته وأولاده وفضل على علاقة بعشيقته دي. حتى وإحنا متجوزين كنت بلاقي مسجات ما بينهم ومراته الأولانية وعيلته وحتى جيراننا بيشهدوا ان عشقته دي بنت ساحرة معروفة جدا في الحي لدرجة ان جوزي قال لي انه مرة لقى عمل في جزمته لو عندكم تفسير انا هتابع كومنتاتكم كلها من خلال قناة مستر كايرو السلام عليكم سارة الغالية بشكرك على تجربتك ومشاركتنا بتفاصيل حياتك الشخصية بالشكل الطبيعي والتلقائي ده حقيقة فعلا آه اللي مدهش ومخيف ولكنه مثير جدا للخيال يخلينا نفكر قد ايه في تداخل ما بين عالمنا وعوالم تانيه قد ايه ممكن في اشارات تجيلنا في صوره احلام في صوره رؤيه في صوره مواقف حياتيه البعض بيعتبرها عاديه لكن احنا هنا في قناه مستر كايرو عندنا يقين ان المواقف دي مش عبثيه ولا عاديه دي مواقف غريبه ومحتاجه انتباه ليها لانها كلها اشارات من عالم تاني بشكرك ساره